صارو ضالح يوووك صوحوك انتي واه ڨماي الكيف سيلفي راه دي قروة دولوووك دوكا يوماه تريسيتي روووك القازي وقاك القازي وقاك دينية ورقاية شارك في سلم الحفوس طقراط الوزارة أبو من حوس أشبو ضفتي واق جريض ببين سم حديد ما سم حديد ما آه نا نا نا نا نا نا دي سوطيّا خارفا عالفينّا أرشيخ دا كلّوس دي مرثاً يودا يورّا حواس ميراك كلّم ديستا خنصا سيّل أخيّال أدّيني ذوكّا أدّيني ذوكّا تنّوسا برا أهدّي سيخّلا مغفلش دوت وعيس اتبق وغلى تعمي طارومي فتو مافلا وعرد قوري وغط صاف الله الله أنا انا انا انا انا انا انا انا دمرت في الدراجة اتسلي غلبي لا وان ماني في الوالدين لي شفاح شفا شفا اوقع مناك نور زرق في الله عدى روحى رهباتك اغصن في اللا يوم ارمي في الله قيم غير رهباتك هم ثلاثه احلاه هم ثلاثه في, في قيمو خنقوش ناكله لا ثلاثه لا I just